Alle som är glad i kreative prosesser, som begynner med skriving og som skal realiseras i en filmfortelling, de kan søke på manus. Alle gode har begynner med et godt manus, en god idé, sterke karakterer og en god fortelling. Vi er jo mitt i mediebransjen på Media City Bergen, så vi er der det skjer. Jeg har alltid likt å, å skrive historier, og hele tiden barneskolen faktisk. Og nå når jeg så at denne mastergraden var kommet, det var det verdt å satse seg som seg. Vi deler veldig mye av ideene med hverandre, samtidig som vi har deler an med gjesteforlesere, som bland annet Odd Magnus Williamson og flere andre som er etablerte i DV-seriebransjen. Jeg anbefaler alle som er veldig glad i å skrive og lyst til å utvikle ferdighetene sine til å søke Det Jeg trenger serieskapere. Så enkelt er det.